góður fyrir mig persónu varð þey fór í skiftanam út þar nauðst eig lærði helling af því og þessna fór í HR til að skipta fara út í skiftanam enn annars varðu var að sérkennslan mér fást alveg æðslur óþengi ég get að fá slært um hvernig að þjálva fólk sem er kannski ekki beint í norrmennu og þessu að geta aðlaga sig eftir mismunandi yfirtumönnum ég mun segja þust fyrir yfirtækingana er þar mjög mikið sem við gerum utan skóla er, veist, og var í keilu mjög mikil svona samheldni í bekknum Og þetta er virkallandi ámannið svona, svona svo bekki hérfi í menntarskóla, það sem að stæði kannski að minni hópur og við hittist mjög mikið og það er kannski tuttug og afmæliða sem að bekkur hittist reglulega þannig er mjög stekkt til að í jöðurfræðinu.